باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب بارات کی آمد آمد ہے تو اس رات بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سنت کے مطابق نماز عشاء کے بعد ویسے تو مغرب کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد طلوع فجر تک جو ہے یہ شب برات کا وقت ہوتا ہے اور اس میں رب تعالیٰ اپنی شیان شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور رب کی رحمت آوازیں لگانا شروع ہو جاتی ہے رب کی رحمت کی آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ مغرب کی نماز جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ مسلسل آوازیں لگتی رہتی ہیں کہ کوئی بندہ گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہو کوئی بندہ بیماری سے شفا مانگنے والا ہو کوئی بندہ جنت مانگنے والا ہو کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہو کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی ہو تو اس رات کو جو ہے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ جس نے جو مانگنا ہے اس رات مانگ لے ویسے تو رب تعالیٰ ہر روز اپنی شیان شان کے مطابق تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے لیکن یہ وہ برکتوں والی رات ہے کہ اس میں رب تعلیٰ غروب آفتاب سے لے کر طلوعِ فجر تک آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور یہ رحمت کی آوازیں مسلسل لگتی رہتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات ہم جتنا زیادہ عبادت کر سکیں رب تعلی کے حضور حاضر ہو جائیں گناہوں سے معافی مانگیں اپنے معاملات درست کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے اور یہ ہمیں بہت سنہری اور گولڈن موقع زندگی میں ایک بار پھر مل رہا ہے ہمیں ایک آفر دی جا رہی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہمیں کافی ساری کمپنیز کی طرف سے آفر دی جاتی ہے کہ اس وقت یہ جو ہے نا کمپنی کی طرف سے آپ کو یہ آفر دی جائے گی تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے رب تعلیٰ نے یہ دن رکھا یہ رات رکھی یہ ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ اس میں ہم جتنا چاہیں رب تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو اس راعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مسلمان کوشش کرے اپنے گھروں میں مساجد میں جہاں بھی ہوں وہاں پر رب تعالیٰ کی حضور حاضر ہوں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں توبہ استغفار کریں نوافل ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں رب تعالیٰ ہماری عبادت کرنا قبول فرمائے رب تعالیٰ ہم سب کو اس راعت میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ مالیہ الابلامبین